بسم الله الرحمن الرحيم وبيه نستعين اليهود أحباب المهدي المنتظر عليه السلام هو ملك اليهود المخلص إن شاء الله سوف يأتي من مصر بإذن الله ويظهر لكم أيها اليهود هيكل سليمان هيكل سليمان اللي هو المعبد اليهودي الذي بناه الملك سليمان عليه السلام وكانت فكرة النبي داود عليه السلام لكن ابنه الملك سليمان بناه ولم يستمر هذا المعبد إلا سنوات قليلة وطبعا أنتم عارفين قصة المعبد وكيف اختفى وأن ربنا نفاه من على الأرض ووضعه في مصر بواسطة الملك شيشانك لما غزا القدس وسلب بيت الرب وبيت الملك واخذ كل الفضة وعمل لنفسه تبوت من الفضة باعتبار ان الفضة كانت من اندر واغلى المعادن في ذلك الوقت فعمل له التبوت الفضي لكن احتفظ بجميع محتويات المعبد اليهودي وموجودة في الحفظ والصون داخل جمهورية مصر العربية في قرية داوود عليه السلام في منطقة بنجر السكر ان شاء الله وسوف نظهر ان شاء الله هذا الهيكل قريبا جدا حتى يا يقبل الله توبتكم فلم يتبقى إلا خطوات قليلة ونعرف جميعا كيف يأتي ملك اليهود المخلص وآياته ومعجزاته الكثيرة بإذن الله وده أهم ما في الموضوع هو قبول توبة اليهود أن الله يقبل التوبة من الناس جميعا وان شاء الله اظهار هذا الهيكل فهذا يعني ان الله قبل توبة اليهود ليأتوا يحجوا ويعتمروا في مصر ان شاء الله والمعبد اليهودي ان شاء الله سوف يكون متاح للجميع جنسيات وجميع الاديان في العالم ليكون المركز العالمي للأديان كلها في العالم في جمهورية مصر العربية بإذن الله ويحل السلام على الأرض وتكون إسرائيل سكة بين العراق وبين مصر بإذن الله ويحصل الوحدة المتكاملة بين العرب وإسرائيل إن شاء الله قريبا جدا وهذا ما نرجوه وننتظره بإذن الله فكان معكم أمل حسني متنبئ بعلامات الساعة الكبرى وحدوثها من مصر تليفون سبعة 85789 أربعة وشكرا على حسن استماعكم ونرحب بجميع اليهود في جميع أنحاء العالم داخل جمهورية مصر العربية بإذن الله قريبا جدا مع حكم ملك اليهود المخلص في مصر